السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حلقه جديده من برنامج البشم تاجر نزلت مع تمساح لقيت نفسي مرتاح قلت له يا مان ما تيجي نلعب طاوله لعبنا الطاوله بصينا لقيناها فراولة قلت ايه ده ايه ده ايه ده كتير مننا دلوقتي عارف احمد الخولي اللي بيتعمل عليه كوميك ومسمينه ملك الرام ايوه تعالى حضن شمال حازم المهم احمد الخولي بدايه ظهوره كانت من سنه ونص بالظبط وقت فراقه كان بيصور نفسه فيديوهات وهو بيهزر ويضحك مع نفسه بيسلي نفسه كده وبالغلط حد من صحابه خد الفيديوهات دي ونزلها على اليوتيوب من غير ما هو يعرف يعني ينفع انا اجي اجاز من الجيش الاقي فيديوهاتي انتشرت انتصار ابن يعد بن مليون و... والناس بدات تشوف الفيديوهات وتضحك عليها وتشير وتهزر وكم كتير اتعملت عليها فلما لقى ناس كتير عرفته والفيديوهات بتاعته بتعدي نص مليون مشاهدة على اليوتيوب قال لك استغل الشهرة دياً فبدا يصور لنفسه فيديوهات وينزلها على اليوتيوب وبيغني زي بتوع الراب اي كلام في اي هري الناس تشير وناس تضحك وخلاص احمد الخلي كمان بيلعب درامز هو شاطر جدا في لعبة درامز اللي انا عايز اقوله إن هو لما كان بيلعب درامز وينزل الفيديوهات دينا على يوتيوب كانت بيجيب حوالي 400 مشاهدة بس ولما بدأ ينزل فيديوهات الهالسة على اليوتيوب كانت بتعدي النص مليون مشاهدة انت متخيل معايا المفارقة العجيبة بالنفس الفيديو لنفس الشخص على نفس القناة مع اختلاف المحتوى محتوى هو بيعزف درامز ومزيكا 400 مشاهدة ومحتوى تاني هلس وتافه نص مليون طب دي المشاهدات ايه بقى العلاقة بين احمد الخولي وعمرو دياب